خطبت بنتا ثم فسخت الخطبه وتزوجت امها فما راي سماحتكم هل هذا حلال ام حرام؟ اذا خطب امرأه ثم ترك الخطبه ثم زوج امها لا باس اما اذا عقد عليها تم العقد حرمت امها اما اذا ما تم عقد خطبة الخطبه فقط ثم هون واخذ الام لا باس.